Κυρία Μακρυδάκη, και εσεί, γιατί έχουμε και άλλα μέτρα για του πληγέντε και πρέπει να τα σχολιάσουμε. Ήρθε η ώρα να βάλουμε την Κατερίνα Διμπατζάκη το ρεπορτάζ στο παιχνίδι, στη συζήτηση. Ω απαραίτητη προσθήκη είναι στην έρευνα, με ένα πολύ ε, καλό γνώριμο του Σαββατοκύριακο, τον κύριο Δημήτρη Θεοδοσόπουλο, τοπογράφο, αγρονόμο, μέλο συλλόγου Ροή, πολίτε υπέρ των ρεμάτων. Αλλά και όχι μόνο. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν να πούμε ότι ο κύριος δεν έχει επιστροφή, οπότε εγώ θα το μεταφέρω τις ερωτήσεις. Έχει όμως επιστροφή ο κύριος Βεργίτσης, ο οποίος είναι αναπληρωτής γενικός έφορος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Εκείνος θα μας πει και για τις προμήθειες που έχουν να κάνουν με, με τους πυροσβέστες και όσους έχουν ανάγκη. Εδώ βρισκόμαστε σε ένα Πολύ ωραίο χώρο που υπάρχουν νερά, υπάρχουν τρόφιμα. Θα μα κάνει και ένα traveling ε, ο Κώστας ο Τσεκούρας, ε, μέσα στο χώρο να μα δείξει λίγο ε, τι προμήθειε έχουν περισυλλέξει εδώ από όλα τα μέρη τη Ελλάδος, από ό,τι μα είπανε. Ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό, αν θέλει, Κώστα, και μετά να πάμε και στον κύριο Θεοδωσόπουλο να πούμε τα επιμέρου θέματα. Δεν ξέρω αν είναι Ωραία, ο να γύριο, δούμε τον χώρο. Αν μα το δείξει ο Κονολίπτη εκεί, ο Κώστα ο Τσεκούρα, θα μα το δείξει ο Γιώργο εδώ. Πάμε λίγο. Πάμε, λοιπόν, Κώστα, λίγο, να δούμε λίγο το χώρο. Όσο, εμείς λοιπόν, όσο ο Κώστας ο Τσικός σας δείχνει το χώρο, εμείς θα κάνουμε μια μικρή κουβέντα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πείτε μας καταρχήν λίγο. Έχουν έρθει άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ελλάδος να προσφέρουν βοήθεια. Ε, τι βοήθεια είναι αυτή. Βλέπουμε νερά, βλέπουμε τρόφιμα. Ε, καλημέρα. Εδώ είναι κέντρο συγκέντρωσης και συλλογή ειδών πρώτη ανάγκη όπως μας έχουν υποδειχθεί από τις αρχές, την πολιτική προστασία, από την περιφέρεια, από την τα κτλ. Εμείς απευθύνουμε διάφορες εκλίσεις, είτε μέσω των προσκοπικών συστημάτων, τα οποία είναι περίπου 300 σε όλη την Ελλάδα, και μέσω και των social για τα είδη τα οποία μας έχουν υποδειχθεί. Και ευτυχώ υπάρχει τρομερή ανταπόκριση και από τους δικούς μας ανθρώπους, από τους προσκόπους, τους κατατόπους αλλά και από το κοινό, το οποίο είναι φίλοι, απλοί άνθρωποι, οι οποίοι ευαισθητοποιούνται και δείχνουν μια τεράστια αλληλεγγύη αυτές τις ημέρες και φέρνουν εδώ τα είδη που μας έχουν ζητηθεί. Κύριε Βεργίτση, για, για να μιλήσουμε λίγο και στη γλώσσα τους, Έστω έτοιμοι όπως φαίνεται οι προσκόποι, ε, σε μια τόσο πανέτοιμη. μεγάλη κινητοποίηση που βλέπουμε ήταν άμεση, γρήγορη. Πώ ακριβώς εξελίχθηκε όλο αυτό το θέμα το οποίο μας παρουσιάζεται. Ε, κινητοποίηση ήταν από την πρώτη μέρα, όταν ακόμα δεν είχε πάρει τις διαστάσεις που έχει πάρει τώρα το φαινόμενο ε, και πολλαπλασιάστηκε όσο αυξανόταν η ένταση της δυσκολίας και του, της τραγικότητας του θέματος. Ε, είναι πραγματικά συγκινητική. Και για να βοηθήσουμε λιγάκι, γιατί κάποιοι βλέπουν τώρα την κινητοποίηση συμπολιτών του. Μπορεί να μην έχουν πράξει κάτι μέχρι σήμερα, αντιλαμβανόμενοι όμω την ανάγκη και επιθυμώντα να συμμετάσχουν σε όλη αυτή την προσπάθεια και να βοηθήσουν τον διπλανό του, ε, αναρωτιούνται τι μπορούν να κάνουν. Δώστε μα λίγο αυτό το κομμάτι, τι μπορούμε να κάνουμε εμεί που θέλουμε να φέρουμε κι άλλε κούτε, να γεμίσουμε κι άλλε κούτε και άλλα φορτηγά. Ε, κοιτάξτε να δείτε, εμεί. Είμαστε τώρα στο, στην αιστεία των προσκόπων της Κυψιά στην οδό Χαρελάου Τρικούπι. Εδώ είναι συγκεντρωμένα τρία προσκοπικά συστήματα και έχουμε και άφθονο χώρο για πρόσβαση με αυτοκίνητα κτλ. Σε αυτό το, σε αυτό το χώρο, και αυτό το μήνυμα το μεταδίδουμε και μέσω των social, κυρίω μέσω των social. Σε αυτό το χώρο, όποιο έρχεται προσφέρει τα είδη τα οποία θα δει ότι κάθε φορά μα ζητούνται. Αυτά είναι κυρίω νερά, κολύρια. Ε, τρόφιμα snack, α πούμε, ή συσκευασμένα, ορού φυσιολογικού κτλ. Αυτά τώρα επειδή ε, κάποιοι τα, τα χρειάζονται εμείς άμεσα, εσεί εδώ... πότε τα διανέμετε, τα <χει> έχετε μαζέψει. Αλλά το νερό το χρειάζεται κάποιο τώρα, το κολλήριο το χρειάζεται κάποιο τώρα. Μια, μια τροφή, α πούμε, κάποιο που έχει ξεσπιτωθεί μπορεί να τη χρειάζεται άμεσα. Άρα αυτέ οι κούτε πότε φεύγουν από τα δικά σα τα γραφεία και τι αποθήκε για να πάνε στου πληγέντε. Ναι, Σε εμά γίνεται μία διαλογή γιατί ο κάθε μπορεί να τα έχει φέρει σε τσάντες, να είναι ανακατεμένα κτλ. Τα, τα χωρίζουμε κατά είδο και όπου μα αναφερθούν ανάγκε μεγάλε, τα προωθούμε και εκτό Αττική. Χτε έφυγαν τρία φορτηγά για, το, για την ηλία, για τον πύργο και πριν από δύο-τρει μέρε είχαν φύγει άλλα τρία για την έβεια. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Θεοδό Σόπουλο. Παράλληλα, κάνουμε και. Ναι. Ε, λοιπόν, εδώ έχουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τη γενικότερη. Ε, πρόνοια και διαθέτηση του θέματος που έχει να κάνει το τι θα συμβεί και μετά ε, την πυρκαγιά πώς μπορούμε να φροντίσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έχουν επιλογή ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε, τι είναι αυτό που κάνετε ε, Όσον αφορά το, το μετά Τώρα με ρωτάτε για του ανθρώπου δεν ναι, κατάλαβα. Και, και για όλα αυτά που χρειάζονται, προκειμένου να τα ανταποκριθούν να στις ανάγκες, γιατί φυσικά είναι πολλές οι απώλειες, να, έτσι, σε σπίτιες, Σαφώς, σε σαφώς και είναι πολλές, όπου υπάρχει ανάγκη, ο προσκοπησμός καταρχήν είναι παρόν, ε, ακολουθούμε ότι οι οδηγίες έρχονται από την πολιτική προστασία, από την κεντρική διοίκηση ε, και... Είμαστε πάντα πρώτοι στο να βοηθήσουμε στο να γίνει ακριβώ αυτό που πρέπει. Καταρίνα Μπατζάκη, <χωρώ> ναι. ο ναι. τοπογράφο και αγρονόμος που έχει δίπλα σου, ο κ. Δημήτρη Τεοδοσόπουλο, ένα άνθρωπο πολύ έμπειρο και με πάρα πολύ μεγάλη ε, δράση και εθελοντικά ο ίδιο mm -hmm. και η ομάδα του, Πολίτε Υπέρ των ε, Ρεμάτων. Σε πολλά σημεία τη χώρα βρίσκονται όλο τον χρόνο, όχι μόνο τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα. Άρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον επειδή έχει γνώση καλή. Τη γη και τη γεωγραφία να μα πει τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα όταν υπάρχουν καμένα ρέματα, για παράδειγμα. Όταν δεν υπάρχουν ρίζε να συγκρατήσουν νερά ή το έδαφο, όταν θα έρθουν οι κατολιστήσει και οι διαβρώσει στα ρέματα και όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ναι, αυτό που, αυτό που ρωτάει ο κόσμο είναι τι να περιμένουμε μετά όταν θα έχουμε καμένα ρέματα, όταν θα έχουμε κατολιστήσει και πώ μπορούμε αυτές να τι αντιμετωπίσουμε. Ναι, αυτά είναι τα κλασικά προβλήματα που είναι της επόμενης μέρας από τις περικαγίες οι οποίες δυστυχώ ακόμα είναι σε εξέλιξη και είναι τα προβλήματα τα οποία οφείλουμε να τα περιμένουμε και οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι όπως λέμε χρόνια και σαν ειδικοί, αλλά και σαν γνώστες πλέον, επειδή αυτά τα φαινόμενα συμβαίνουν συχνά, ειδικά με το κομμάτι... Των ε, ρεμάτων είναι τα, τα δάση που καίγονται, είναι μέσα σε λεκάνες, υδρολογικέ λεκάνε που θα έρθει η βροχή αργότερα και δεν θα υπάρχει τρόπο το νερό να καθυστερήσει, θα πέσει με μεγάλη ταχύτητα. Αν έρθει και μεγάλο όγκο, θα είναι πολύ προβληματικά τα πράγματα στου οικισμού, οι οποίοι δυστυχώ δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή, είναι καμένοι και αργότερα τα, τα σημερινά καμένα σπίτια θα τα δούμε. Θα, ίσως έχουν προλάβει κάποιοι άνθρωποι να τα φτιάξουν και θα τα δούμε πλημμυρισμένα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνουν επεμβάσει. Όπω πρέπει να γίνουν, ακούγοντα του ειδικού με διεπιστημονική προσέγγιση στα ορεινά, για να συγκρατήσουμε τα χώματα κυρίω που έχουν μείνει πάνω, ε, με ειδικέ. άμεσα, φαντάζομαι. Αυτό πρέπει να γίνει, είναι η πρώτη δουλειά που πρέπει να γίνει. Ό, μετά από τα καμένα, υπάρχουν πολλέ τεχνικέ με κορμοδέματα, να γίνουν ειδικέ δεξαμένε υδατοσυγκράτηση πάνω στα ορεινά. Τρόποι γενικά για να μειώσουμε του πλημμυρικού κινδύνου. Τι μεγάλε εκτάσει, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή εμεί που κάναμε ένα είναι. Τρός. Πεγάλε συκτάσει και, και πολύ μικρό το χρονικό διάστημα πρέπει για την γεννή. Συντούσε προτεραιότητε προφανώ στου σημαντικού ειδικού σε μέρη που υπάρχουν άνθρωποι, πρώτα απ' ό, εκεί που είναι τα κρίσιμα σημεία. Πρέπει να την προτεραιότητε και πρέπει να πέσουμε πραγματικά όλοι πάνω εκεί να δώσουμε τη δύναμη μα και τα χρήματα μα πάνω σε αυτή την προσπάθεια. Κατέλανα ναι. Πατζάκι, να σα ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όλε αυτέ οι μέρεε μαζί με όλου του συναδέλφου τη δημόσια τηλόρα μαζί με τη χαρά Γεννούλλου, μαζί με τον γέλο Τζονεδάκο, μαζί με την, την κάτι για την νιάκαρη, την κάτι την. Αντωνιάδε, μαζί με όλου ε, του συναδέλφου που είστε στην πρώτη γραμμή, τον Κώστα, τον Παπαδόπουλο, ε, τη Μέρι τη Σκανδάλη, μαζί με τον Ηλία, τον Κούκο, μαζί με όλου τους συναδέλφου ξεχνάω σίγουρα. Βαγγέλο ε, ε, Είστε στο πεδίο, έχουν δει πολλά τα μάτια σα και συνεχίζετε κι εσεί άγρυπνοι, ε, προσφέροντα την καλύτερη δυνατή ενημέρωση στου τηλεοθετέ τη δημόσια τηλεόραση. Βλέποντα και τι ανάγκε, μετρώντας τι ανάγκε και μεταφέροντας και τα αιτήματα των πολιτών. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Πάντως μου θύμισε να σου πω την αλήθεια η όλη κατάσταση τότε στις φωτιές πεντέλης πριν από περίπου 14-15 χρόνια ε, ως πρόσκοπος, ε, να σου πω την αλήθεια, που γενικά οι πρόσκοποι είχαν συμβάλει ε, τα μέγιστα εκεί όπου χρειαζόταν και όπως χρειαζόταν με ταχύτητα και αμεσότητα σε τέτοια πολύ μεγάλα θλιβερά γεγονότα.